I DD-SKAT 16 har vi optimalisert måten du genererer modellen dine på. Hele plåtsammenstillingen er nå tilgjengelig i en dialog. Här kan du sette inn ark, titelfelt samt øyeblikkelig forvisning av plåtsammenstillingen. I tillegg er det nå også mulig å kopiere eksisterende plåtsammenstilling direkte fra dialogen. Så det er ikke nødvendig å konfigurere nye plåtssammenstillinger, en etter en. Et veldig nyttig verktøy for starterprosjekt er «Skriv ut flere plåtssammenstillinger» funksjonen. Har du en kø med plåtssammenstillinger som skal skrives ut, vil denne funksjonen øke produktiviteten din betraktelig. Til slutt, for å ytterligere forbedre kvaliteten på resultatene dine, er OpenGL nå tilgjengelig for utskrifts- og DWG-eksport.